det här var skitigt. Jag ska jag testa? Åh, vad? det här är lite platt oh, i. Gud, vad händer? Jag måste ha ingen hjälp av honom. Varför hjälper inte du honom Vad gör ni? Varför står ni i boglor? Jag behöver hjälp, eller? Ja, tack. Gick det bra, eller? Ja. ja. Alltså, jag har väl fäkt lackbosnöd. Alltså, jag är van. Så alltså, det är så jävla konstigt. Ofta att ingen hjälpte dig. Åj se, förresten. Ska du på tjäningen idag, eller? Ja. ja alltså, min brorsa glömde kläder. Han bad mig uh, ta med mig dem. Men kan jag ge dem till dig? Eh, jo visst. Har du kläder från pappa också? <laughs> Va? Jag skämtar bara. Han är ju med på träningen hela tiden. <laughs> Och, han lägger nog lite för mycket tid på min brorsas basket. Kanske. Om oh, men jag är det äh, är sen Okej okay. yes wish